πώς να χειρίζεστε κάθε αντίρρηση. Τα 13 με 14 χρόνια που έχω το blog μου και εκπαιδεύω ανθρώπους να πετύχουν στην εναλλακτική επιχειρηματικότητα, αυτό που συναντώ σταθερά είναι η ανάγκη των ανθρώπων να ξεπεράσουν, να χειριστούν αποτελεσματικά αντιρρήσεις που δέχονται είτε από πελάτες τους είτε από υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες. Για να γίνει πολύ καλό στο χειρισμό αντιρρήσεων, χρειάζεται να γνωρίζει τα ξεχωριστά μέρη που συνθέτουν το συγκεκριμένο θέμα. Γεια σα, ο Μωθοδορή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Academy του Δικτυακού Μάρκετινγκ και δημιουργό του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου να δημιουργήσουν τη ζωή και την επιχείρηση, τη δουλειά που επιθυμούν με απλό τρόπο. Στο σημερινό μάθημα λοιπόν, θα σε βοηθήσω να απλοποιήσει τη διαδικασία του χειρισμού αντιρρήσεων, και για να το κάνουμε αυτό, θα μιλήσουμε για το τι είναι μια αντίρρηση, από πού προέρχονται αντιρρήσει ποιος είναι ο σκοπός του χειρισμού αντιρρήσεων και στο τέλος θα σου δώσω ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να χειριστείς αποτελεσματικά κάθε ερώτηση και αντίρρηση. Οπότε, α το σπάσουμε ξεκινώντα από το τι είναι μια αντίρρηση. Μια αντίρρηση σημαίνει ότι ο υποψήφιο αντιτίθεται σε κάτι. Αντιτίθεται σημαίνει ότι είναι σε σύγκρουση με κάτι ή αντιστέκεται σε κάτι. Για παράδειγμα, κάποιο αντιτίθεται στον πόλεμο. Δηλαδή, με βάση τις πεπιθήσει που έχει, πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται πόλεμο. Άρα, είναι ενάντια σε σύγκρουση με το να γίνει πόλεμο. Ένα παράδειγμα που σχετίζεται με το δικτυακό marketing με το MLM, είναι ότι κάποιο αντιτίθεται στο δικτυακό marketing σω έχει ακούσει κάποια λάθο πράγματα από κάποια κουμπάρα τη φίλη της θείας του που είχε ένα γνωστό που είχε πάρει ένα εγρό καθαριστικό από την άμβουλο το 1993 και πιστεύω ότι το δικτυακό μάρκετινγκ είναι κακό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι κάποιος αντιτίθεται στο να πουλάει οτιδήποτε: Γιατί όταν ήταν μικρό, πουλούσε μερολόγια για την τάξη του σχολείου του και δεν του άρεσε που κάποιοι του είπαν όχι και ένιωσε άσχημα γι' αυτό. Οπότε αποφάσισε ότι δεν ήταν καλό στι πωλήσει, επομένω αντιτίθεται στο να ασχοληθεί με οποιοδήποτε είδο πωλήσεων. Ο διαχωρισμό μεταξύ του είμαι σε σύγκρουση με κάτι και του αντιστέκομαι σε κάτι έχει να κάνει με το πόσο ισχυρή είναι η θέση που παίρνω ενάντια σε αυτό που αντιτίθομαι. Αν εύκολα μπορώ να αλλάξω γνώμη, τότε σημαίνει ότι αντιστεκόμουν σε αυτό, αλλά αν είμαι πρόθυμο να πεθάνω γι' αυτό, τότε σίγουρα είμαι σε σύγκρουση με αυτό. Από πού προέρχονται αντιρρήσει. Μία αντίρρηση μπορεί να προέλθει επειδή κάποιο παρανόησε κάτι που άκουσε ή κάτι που είδε. Μία αντίρρηση μπορεί να προέλθει από μία εμπειρία. Κάποιο είχε μία προηγούμενη εμπειρία, μία προηγούμενη υπευθύνη με αυτό και πλέον έχει αποφασίσει ότι είναι αντίθετο σε αυτό. Επίση, μία αντίρρηση μπορεί να έρθει και συνήθω έρχεται όταν κάποιο υποψήφιο έχει αφιβολίε για το αν αυτό που του παρουσιάζεται μπορεί να δουλέψει για τον ίδιο. Βάζω τι ερωτήσει και τι αντιρρήσει στην ίδια κατηγορία γιατί μπορεί να τι χειριστεί. Με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα πρέπει να παρατηρήσει αν ο συνομιλητή σου πει κάτι σαν ερώτηση ή σαν αντίρρηση. Αυτό θα σου δείξει πόσο δυναμισμό να χρησιμοποιήσει για να χειριστεί τη συγκεκριμένη ερώτηση ή αντίρρηση. Η σωστή ποσότητα δυναμισμού είναι μία από τι 10 δεξιότητε επικοινωνία για τι οποίε μιλάω στην 5-ώρια εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση. Μπορεί να ακούσει τι υπόλοιπε από τι 10 δεξιότητε μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε και να παρακολουθήσει ένα βίντεο στο οποίο μιλάω για αυτέ. GreekCoach.gr 10 δεξιότητε. Ποιο είναι ο σκοπό του χειρισμού αντιρρήσεων. Ο μόνο σκοπό του χειρισμού μια αντίρρηση είναι να βοηθήσει τον υποψήφιο ή τον συνομιλητή σου να ξεπεράσει αυτό που αυτή τη στιγμή τον σταματάει, τον εμποδίζει από το να πετύχει αυτό που χρειάζεται, που θέλει ή δεν θέλει. Ο λάθο σκοπό στο χειρισμό αντιρρήσεων είναι το να θέλει να κάνει τον άλλον, να αγοράσει τα προϊόντα σου ή να μπει στην ομάδα σου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Τα πάντα. Τη στιγμή που ο συνομιλητής σου νιώσει ότι οι απαντήσεις που του δίνεις είναι για το δικό σου κέρδος, τότε θα αποτραβηχτεί και συχνά όλες οι υπόλοιπες αντιρρήσεις που μπορεί να έχει θα γίνουν ανέκφραστες αντιρρήσεις. Δεν ναι, θα σου τις πει δηλαδή. Συχνά το φαντάζομαι σαν το κεφάλι μες χελώνας που όταν τρομάζει τραβιέται μέσα στο καβούκι της και μετά είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτεί ξανά η χελώνα και αν το κάνει είναι πολύ επιφυλακτική. Φυσικά και θέλει να αγοράσουν από εσένα ή να μπουν στην ομάδα σου ή να σε ακολουθήσουν οτιδήποτε, αλλά αυτό που θα πρέπει να σκέφτεσαι όσο επικοινωνεί μαζί του είναι ότι αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι να του βοηθήσει να πετύχουν αυτό που χρειάζονται, αυτό που θέλουν και αυτό που δεν θέλουν. Το να αγοράσουν τα προϊόντα τη υπηρεσία σου ή το να γίνουν συνεργάτε σου έχει αξία μόνο να αποφασίσουν εκείνοι ότι θα είναι καλό για αυτού να το κάνουν. Δεν σε ωφελεί σε κάτι να τους πείσεις να ξεκινήσουν ή να αγοράσουν, γιατί θα πρέπει συνεχώς μετά να τους πείθεις να συνεχίσουν. Οπότε, ο σκοπός του χειρισμού αντιρρήσεων είναι να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτό που τους σταματάει. Έχει αυτός ο σκοπό σου και δεν χρειάζεται να ανησυχεί μήπως θα πεις κάτι λάθος. Θα εκπλαγείς πραγματικά από το πόσο εύκολος μπορεί να γίνει ο χειρισμό αντιρρήσεων. Πριν σου δώσω τα πέντε βήματα τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων, να σου πω ότι μπορεί να ακούσει την ανάλυση τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων αλλά και τη φόρμουλα πρόσκληση αλλά και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα καθώ και ηχογραφημένε συνομιλίε μου με πραγματικού υποψηφίου στην πεντάωρη εκπαίδευση που λέγεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση, την οποία μπορεί να βρει στο GreekCoach.gr κάθετο invite. GreekCoach.gr Catholic invite. Σε προηγούμενο βίντεο το οποίο μπορεί να το βρει εδώ, αν το βλέπει στο YouTube, είχα μιλήσει για την απλή, αλλά πολύ αποτελεσματική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων, όμω αν θέλει να γίνει expert πρώτον στο να μην δέξει αντιρίσει. Αλλά και δεύτερον στο, αν τελικά τι δευτερεί, πώ να τι χειριστήσει αν επαγγελματία και να μην χάνει τα λόγια σου. Αν το έχει αυτό, τότε απόκτησε την πεντάωρη εκπαίδευση που λέει τα καταμάχητη πρόσκληση μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο invite. Τα πέντε βήματα λοιπόν τη φόρμουλα πρόσκληση είναι: πρώτον, σταματάμε τελείω και ακούμε την αντίρρηση ή την ερώτηση. δεύτερον, επιβεβαιώνουμε ότι την καταλάβαμε. τρίτον, δείχνουμε στον υποψήφιο ότι η αντίρρηση ή η ερώτησή του είναι βάσιμη, ότι αναγνωρίζουμε την αξία που έχει για τον ίδιο. τέταρτον, χειριζόμαστε ή διευκολύνουμε το χειρισμό τη ερώτηση ή τη αντίρρησης. και πέμπτον, ολοκληρώνουμε το χειρισμό και επιστρέφουμε στο προηγούμενο βήμα τη φόρμουλα πρόσκληση. Ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση ή αντίρρηση που δέχεσαι? Άφησε ένα σχόλιο κάτω από βίντεο και ίσω κάνω ένα επόμενο βίντεο που να απαντώ ειδικά στη συγκεκριμένη ερώτηση ή αντίρρηση. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, κάνε like, μοιράσου το με την ομάδα σου ή με άτομα που πιστεύει ότι θα χρειαζόντουσαν βοήθεια στο χειρισμό αντιρρήσεων. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, expert στο χειρισμό ερωτήσεων και αντιρρήσεων και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου!